A ty doma nežíš, prajír do vás idze, prajír do vás idze, a ty doma nežíš. Krýtne rúža, krýtne, číja, že len budem. Hi hajô. Čo tak z bílizen. Ke z bílizen. vitaju ked miru zaklidje ked miru zaklidje na ikrite karaju ked miru zaklidje ked miru zaklidje na ikrite karaju Haničko, daj mi takú da štičku. Oblápis, pomoška. Oblápis, pomoška. To je biele štičku. Oblápis, pomoška. Oblápis, pomoška. To je biele